Technické služby Hradec Králové, které se ve městě starají o síznost a schůdnost 105 km vozovek místních komunikací a 343 km cyklostezek a chodníků, představily připravenost na letošní zimu. Připraveno je pět cipačů. Šest traktorů s radlicí pro pluhování, tři malotraktory na odmetání chodníků, 25 mechanismů pro posyp chodníků, čtyři nakladače a minibagr na nakládání sněhu. Nachystaná je také sněhová fréza a další technika pro údržbu zastávek městské hromadné dopravy a přechodů pro chodce. V současné chvíli máme naskladněno 1700 tun soli posypové soli, která je uskladněna tady v areálu technických služeb a na letišti. Dále máme přes 400 kubíků tříděného písku na údržbu chodníků. Chodníky se udržují tříděným pískem, kamenou drtí nebo ekogrytem. Myslím si, že by nám to mělo stačit na celou zimu.